Živo, hello, guten tag, zdravo. Lep pozdrav čez celo dolžino optičnega kabla vsem, ki nas spremljate. Moje ime je Miha in sem žar legenda. Od mesarja parjatu, od branjelke kolega in od gostilničarja največja nočna mora. Zadnjih nekaj tednov pa tudi spletni žar vplivnež. Že nevadni žar vplivnež imamo en kup obveznosti. Vsak dan moramo vstati sposle. In to je to. Ampak kot žar vplivnež ima pa res ful dela. Tipkam, klikam. Sledim, čivkam, pošiljam in prepošiljam vse, kar ima veze z žarom in žarjenjem. Hkrati sem pa tudi non stop na kameri, tako da moram res pazati na svoj izgled. Vem, vem, vem, vem. Ampak morate upoštevati, da ti kamera sigurno dodaje ne 5, kil pa štir podočnake. Vidas, žar, mojstra. Pravijo, da obleka ne naredi človeka, ampak to lahko reče samo nekdo, ki ni preživel poletja v noodle campu s svojimi starimi starši. Obleka nas hočeš, nočeš, definiva. In tudi pri žarno mojstrih je obleka tisti element, ki ga vsakdo opaz že oddaleč. Zato sem danes pripravil tri osnovne modne nasvete, ki jih mora vsak pravi žarno vdušencu poštevati. Nasvet številka ena, spodna majca. No benč čist dober ne ve kako, kdaj in zakaj, pravzaprav je bela spodna majica postala uradni del uniforme vsakega žar mojstra, ampak tako, ki ima polcaj kapo, tako, ki ima Werner svetleč Rekelc, tako mora vsak te pravi žar mojstra imeti belo spodno majico. Žarjene potrebušine v srajci? Obračene klobas v Ne. Spodna majca je druga koža vsazga žar mojstra. Spodna majca je oblačilo in krpa. Vsak te pravi mora sko zgledati, ka una Prej slika iz reklam za pralen prašk. Belina spodne majce pa je idealna za kombiniranje z... ...s kuhinskimi krpami vseh vzorcev. Po količini zemfa na spodnje majici pa lahko tudi vidimo, koliko časa je kakšen žar mojster bil za žarom. Neki tazga k letnice na drevesu. Seveda ste pa lahko tudi bolj fini, pa imate spodno majco skrito pod srajco. Ampak dejstvo ostaja. Bela spodna majca mora biti. Na svet številka dve, trebuh. Žar most z brez malo je ka guser z vsemi okončinami. Ni to to. Če še nimate lastnega trebuha, ne se kjerat. Zgodil se vam bo sam poseb, ene dva, tri dni po 30. rojstnem dnevu. Do takrat pa lahko situacijo popravite s kakšnim pouštrem, ali pa s konstantnim izdihovanjem. In na svet številka tri. Skrivnost je v malenkostih. Vsaka velika slika je sestavljena iz tisoč detaljev. Umeten švic diskreten rdeč make-up na obrazu in vratu. Da skozi gledate, da ste že v 11 za in da vas je sonce vžgal, stalna zadihanost, da ste že najman pol ure pihal v mokr kos lesa. Vse to so mini dodatki, ki bodo poskrbel, da boste še preden bojo ljudje sploh probali vašo hrano, zgledali, kada je prav žar mojster in legenda. In, kaj smo že pri žar mojstrih in legendah, gremo dol v kuhno pogledat, kaj dela moj so legendarnež Darko. Ostanite z nami, čas je za žar legende.